مرحبا ترحيبه انت وصل اعماق القلوب ترتج الضفان من كل حدب وكل صوب كل ضيف له مقامه وقدره واحترامه دمت الافراح <re aeros hitting> <وانسابنا. re aeros hitting> يا اخوالنا وانسابنا دامت الافراح يا اخوالنا وانسابنا يا لا لا لا لا لا لا لا يا اخوالنا وانسابنا باسم ربي خير مبدا وللمحفل وسام بعدها صلي يا <محوالنا> مثل وانسابنا يا, لا لا لا, يا لا, لا, لا, لا لا لا لا لا يا لا لا لا يا مثل افراحي اخوالنا وانسابنا مرحبا عند المطاليق ترحيب الغلا يا هلا عند القماشان مرحب يا هلا صفنا صف انتنا ومس علومه وانتظامه يا مثل افراحي اخوالنا وانسابنا دل بن بالمحمد بعرسه احتفاء في سيرة التاريخ فيها التميز والكرامة، يا مثل افراحي اخواننا وانسابنا، يا لا لا لا لا، يا لا لا لا، يا مثل افراحي اخواننا اجتمعنا على الوفا والجمايل طبعنا، والله اننا نفتخر في مواقف ربعنا، من وفي في بني عمنا ماشي ندامه دامتا الافراح هي وانسابنا يا اخواننا وانسابنا يا لا لا لا لا يا لا لا لا دامت الافراح دا يا اخواننا وانسابنا الخلفو يحيى الهزاع يا حي الضيوف عدي ما يكتب ويقرا ويحفظ من حروف الحفل بوجودكم زاد تشريف وفخامه دامت الافراح يا اخواننا والشهامه كل من يعرفك يشهد بقوله والنعيم الوفاء والطيب والمقدريه والشهامه ونسابنا. <تصفيق> يا لا لا لا مثل افراحي اخواننا وانسى يا لا لا لا لا لا يا لا لا لا يا مثل افراحي اخواننا وانسى <تصفيق> بنات انك ما شان عزوتي محققت سمعه وصيب بيت بيت بامدح الاجواد من غير شك ولا ملامة دامت الافراح يا اخواننا وانسابنا دامت افراحي اخوالنا وانسى ونسابنا يا لا يا لا لا لا لا يا لا لا لا دامت افراحي اخوالنا وانسى بناه زهران تاريخنا عبر السنين كاسبين المجد والمرجله دنيا ودين من يعادنا فلا عاد يرجع له سلامه دامت افراحي اخوالنا وانسى ونسابنا يا لا